2 Απριλίου. Ξέρεις τι μέρα είναι σήμερα. Είναι διπλά σημαντική γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου που το βιβλίο καλλιεργεί τη ψυχή μας και το μυαλό μας και Παγκόσμια ημέρα του αυτισμού η οποία καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ στις 18 Δεκεμβρίου 2007. Το ήξερες ότι ο όρος αυτισμός προέρχεται από τη λέξη εαυτό. Γιατί τα παιδιά με αυτισμό νιώθουν την ανάγκη να κλειστούν στον εαυτό τους. Αυτό τους κάνει μοναδικούς και πολύ πολύ ξεχωριστούς. Καλό είναι να ενημερωθείς για τα παιδιά που έχουν αυτισμό. Που ξέρεις μπορεί να γίνουν οι καλύτεροι σου φίλοι.